Je zjištěno, že při srdeční zástavě rozhoduje o přežití každá vteřina a s každou minutou prodlení klesá šance na přežití přibližně o 10%. U městské policie je v současné době 16 strážníků first responderů, dalších 10 strážníků čeká na proškolení. Městská policie v Hradci Králové je jedním z našich responderů a její předností je to, že ta hlídka je neustále v pohybu, jezdí po městě a je vybavená automatizovaným externím defibrilátorem. Takže v případě výzvy můžou být na na místě velmi brzy, Vzhledem k tomu, že jsou námi proškoleni, tak garantujeme, že velmi kvalitně budou provádět úkony neodkladné resuscitace. A navíc je mohou ještě doplnit použití automatizovaného externího defibrilátoru a mohou vlastně podat léčebný elektrický výboj ještě před tím, než přijede na místo záchranář nebo lékař. A tím samozřejmě mohou velmi významně přispět k tomu, že se srdeční aktivita toho nemocného obnoví a dotyčný tu epizodu přežije bez nějakého velkého deficitu. V poslední době víze na First Respondera přibývá, jenom u plynulém týdnu se kolegům podařilo dvakrát úspěšně resuscitovat člověka. Dnes je zpět, prosím tě, přijáme na výzva, defibrilaci, ho, jsme na místě. Dobře, dobře, EBC na rozumí? E, zástava komplet jsme poskytli i s výbojem, jo? E, nyní je v lékařů, podařilo se. Dobrá práce, rozumím, to ne?